નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ સોલંકી ભૂમિકા રામુભાઈ છે હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બી એડ સેમ ફોરમાં અભ્યાસ કરું છું હું ગ્રુપ છ વતી પ્રોજેક્ટનું પ્રેઝન્ટેશન કરીશ મારા પ્રોજેક્ટનો ટૉપિક છે મનબૂ્ધિના બાળકો માટેની સરકારની યોજનાઓ વિકલાંગતા અમારા પહેલા વિચાર આવ્યો કે વિકલાંગતા શારીરિક અથવા માનસિક ક્ષતિ હોય વિકલાંગતાના પ્રકારો અને તેની વ્યાખ્યા અંધત્વ અથવા દ્રષ્ટિહીનતા અલ્પદ્રષ્ટિ રક્તપિત રોગમાંથી સાચી થયેલ વ્યક્તિ શ્રવણ શક્તિ અવસ્થિ વિષયક વિકલાંગતા માનસિક વિકાસ રૂંધાઓ અને માનસિક માંદગી અંધત્વ અથવા દ્રષ્ટિહીનતા જેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે અલ્પ દ્રષ્ટિ જેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે છે રક્તપિત રોગમાંથી સાજી થયેલી વ્યક્તિ શ્રવણ ક્ષતિ અને અસ્થિ વિષયક વિકલાંગતા જેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપેલી છે માનસિક વિકાસ રૂંધાવો અને માનસિક માંદગી જેની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે આપેલ છે મનબુદ્ધિ એટલે શું મનબૂદ્ધિવાળા બાળકમાં મગજની અમુક શક્તિ અને ક્રિયાશીલતા કાયમ માટે નુકસાન પામેલી હોય છે જે વિકાસ અમુક પ્રમાણમાં જ થાય છે તેને મનબુદ્ધિત્વની સ્થિતિ કાયમ માટે સર્જાય છે તેના માટે કોઈ ઈલાજ કે દવા નથી પરંતુ એ શૈક્ષણિક માનસિક અને સામાજિક પ્રશ્ન છે તેનું નિવારણ સામાજિક અને શૈક્ષણિક જાગૃતિથી જ કરી શકાય છે મનબૂદ્ધિવાળા બાળકના વ્યક્તિત્વના લક્ષણો એનો વિકાસ ધીમે પ્રતિક્રિયા તર્ક પૂર્ણતા નક્કી કરવામાં અક્ષમતા બોલવાની અને ભાષાની તકલીફ સામાજિક સમન્વયમાં મુશ્કેલી મનબૂદ્ધિ અને શારીરિક ખોટખા મનભૂતિના બાળકો માટે સરકારની યોજનાઓ મંદભૂતિના બાળકો માટે સારવારની યોજના મજબૂતીએ મગજના વિકાસના અભાવે ઊભી થયેલી સ્થિતિ છે તે કોઈ ગાણપણ નથી જે બાળકોમાં શીખવાની કે સમજવાની શક્તિ ઓછી હોય તેવા બાળકોને જગતના દરેક સમાજ કે દેશમાં જોવા મળે છે વિશ્વની વસ્તી ત્રણ ટકા હોય છે મનભૂતિએ કોઈ બીમારી નથી પણ તે મગજના વિકાસના અભાવે છે ઊભી થયેલી સ્થિતિ છે સારવાર માટે શું કરવું મગદનો વિકાસ બાળપણમાં વધારેમાં વધારે થાય છે આથી વહેલી તકે નિદાનની શરૂઆત કરવી જોઈએ મનબૂતીવાળી વ્યક્તિ જો નાનપણથી જ યોગ્ય તાલીમ આપવામાં આવે તો તે સારો વિકાસ કરી શકે છે મનબૂતીવાળી વ્યક્તિ માટે કુટુંબ સર્વોત્તમ છે નિયમિત સહાયતા અને દેખરેખ દ્વારા તેમની ક્ષમતાઓનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં મદદરૂપ બની શકે છે સારવાર માટે ઉપલબ્ધ સ્થળો અમદાવાદ વડોદરા જામનગર અને ભુજ રાજ્યની તબીબી મહાવિદ્યાલયના માનસિક રોગના વિભાગ અમદાવાદ વડોદરા સુરત ભાવનગર જામનગર અને રાજકોટ રાજ્યની જિલ્લા જનરલ હોસ્પિટલના માનસિક રોગના વિભાગ હિંમતનગર પાલનપુર મહેસાણા ગોધરા જૂનાગઢ પોરબંદર અમરેલી ભરૂચ નવસારી મનબૂતીના બાળકોને પંદર દિવસ કે મહિના સુધી રાખવાની વ્યવસ્થા સમર્થ નિવાસી શાળા અને રિસ્પાઈટ સેન્ટર ઓટિઝમ મનબૂતીના બાળકોને એમએસએમ અંધજન મંડળ ગામ નાસ ટોકરા ગામ પાસે પીઓનાસ તાલુકો દ્રશ્યો જિલ્લો અમદાવાદ ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર ઈમેલ મુખ્ય કાર્યાલય ફોન નંબર ફેક્સ ઈમેલ વેબસાઇટ આપેલ છે રિસ્પાઈટર સેન્ટરની વ્યવસ્થા પાંચ વર્ષથી ઉપરના દીકરી દીકરીઓને પોતાની સમસ્યા કે અંગત પ્રવાસ લગ્ન પ્રસંગોએ કે નજીકના સગાના અવસાનના પ્રસંગોએ ઘરને તાળું મારીને બહાર ગામ જવાનો પ્રસંગ ઉભો થાય ત્યારે આવા બાળકોની સાર સંભાળ લેવા કે રાખવા કોઈ તૈયાર થતું નથી તેથી આવા સમયે ઉપરના કારણોસર આ સંસ્થામાં પોતાના દીકરા દીકરીઓને પાંચ પંદર દિવસ કે મહિના સુધી રાખવાની જવાબદારી સંસ્થા ઉપાડે છે રેસીડિયલ સેન્ટર આ ઉપર જણાવેલ વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોના વાલીઓને પોતાના બાળકોને રહેવાની અંગત સમસ્યા માટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે જેમાં અઢાર વર્ષથી મોટી ઉંમરની અને ત્રીસ વ્યક્તિઓની મર્યાદામાં છોકરા છોકરીઓને રાખવામાં આવે છે ઉપર મુજબની સગવડ રાજ્યમાં નીચેની સંસ્થાઓ તરફથી પૂરી પાડવામાં આવે છે અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ જિલ્લો ધોરાજી રાજકોટ હરિઆશ્રમ ટ્રસ્ટ જિલ્લો કચ્છ બ્લાઇન્ડ વેલફેર કાઉન્સિલ જિલ્લો દાહોદ મનબુદ્ધિની બહેનો માટેની સરકારી સંસ્થાઓની યોજના જેમાં અઢાર વર્ષથી નીચેની તથા અઢાર વર્ષની ઉપરની મોટી બહેનો માટે સંસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે તેમાં પચીસ બહેનો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે જે બહેનો મનબૂદ્ધિની છે અને અનાજ છે તેઓ સામાજિક તત્વોનો ભોગ ન બને તેઓના કાયદાની જોગવાઈ મુજબ સંસ્થા આપી શકાય છે મંદબૂદી વાળા બાળકો માટે શિક્ષણ અને તાલીમ બીએમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માનસિક પડકાર વાળી વ્યક્તિઓના પ્રશ્નોના નિદાન સારવારની સગવડ આપે છે તેમજ માનસિક પડકાર બાળકોને સ્કૂલ શિક્ષણ તાલીમ ચલાવે છે આ ઉપરાંત મલ્ટી કેટેગરી વર્કશોપ કે જેમાં પ્રિન્ટિંગ બુક બાઇટિંગ હાઉસકીપિંગ ફર્નિચર મેકિંગ વગેરેનો તાલીમ આપવામાં આવે છે આવા બાળકોને શિક્ષણ માટેની જુદી જુદી જરૂરિયાતો હોવાથી વિશેષ શાળાઓ અને સંસ્થાઓ માટે વ્યવહારિક તાલીમ અને માર્ગદર્શન માટે વિશેષ ધ્યાન આપવાનું રહે છે શિક્ષણ કે તાલીમ આપનારની લાગણી અને ધીરજ મહત્વને છે ઉંમર ધ્યેય તેમજ ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ કેળવણીના જુદા જુદા તબક્કા વિચારી શકે મનબુદ્ધિના બાળકો માટે મલ્ટી કેટેગરી વર્કશોપ બીએમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ નહેરુ બ્રિજ પાસે અમદાવાદ સ્નેહનિર્જર મનબુદ્ધિના બાળકોની શાળા દ્વારા સંચાલિત સોસાયટી ફોર મેન્ટલી રિટાયર્ડ પીડી માલવિયા કોલેજ કેમ્પસ ગોંડલ રોડ રાજકોટ મંગલમૂર્તિ વિકલાંગ ટ્રસ્ટ જૂનાગઢ જિલ્લા વિકલાંગ પુનર્વસન કેન્દ્રો અમદાવાદ વડોદરા રાજકોટ જામનગર સુરત ભાવનગર નડિયાદ આણંદ ખાતે ચાલે છે ગુજરાતની હદમાં એસટીમાં બસમાં વિના મૂલ્યે મુસાફરીની યોજના સિત્તેરથી ઓછા બુદ્ધિ આંકવાળા માનસિક તેના સહાયકને પણ એસટીમાં વિનામૂલ્યે મુસાફરીનો લાભ મળે છે જેમાં પહેલા ફક્ત સાદી અને એક્સપ્રેસને મળતો હતો હવે ગુજરાત નગરી ઇન્ટર અને વોલ્વો બધી બસમાં મળે છે મનબુદ્ધિના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિની યોજના આ યોજનામાં પચાસથી સિત્તેર બુદ્ધિ આંક ધરાવતા માનસિક પડકારિત વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ એકથી સાતના હજાર અને આઠથી બારમાં સમક્ષ આઈટી કોર્સ દ્વારા પંદરસો સુધીની શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે માધ્યમિક તબક્કે વિકલાંગ બાળકોના શિક્ષણની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ઓગણીસો અંતર્ગત ભારત સરકારે દ્રષ્ટિની શ્રવણમંદતા મજબૂતી શારીરિક અક્ષમતા તથા અન્ય વિવિધ વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને સમાન શૈક્ષણિક તકો પૂરી પાડવાનું સ્વીકાર્યું છે તેમાં ચૌદ વર્ષની વય ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ નવથી બારમાં સરકારી સ્થાનિક સંસ્થાની સહાયતા મેળવવી શાળામાં માધ્યમિક તબક્કામાં અભ્યાસ કરતા ઉપર મુજબની વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને આવરી લેવાય છે थैंक यू सो so मच मार्गदर्शक डॉक्टर एम वी वेकरिया प्रेरक एसजे जे डूंगरालिया सर अरे प्रयोजक जोशी उर्वशी जहेरी सबनम अने लखलाणी राशि